سارا دن یار فیس بک ہی چلا لینا اور کون سا بڑا بنا کر دیا پتا ہے بند کرتے آپ خود چلتا پھرتا ڈرامہ بن گئی دن کیا یار ہے the <laughs>